Assalamualaikum, Waalaikumsalam Harap semua sihat dan sejahtera So hari ni aku nak bercerita pasal Moskession ha, Moskession ni apa? Moskession ni basically Kalau korang pergi bercuti, bervk Kemana ke sini, mesti korang akan Kasi gani masjid kan untuk solat bagi yang muslim lah Jadi hari ni aku nak share Pasal tiga masjid yang baru-baru ni aku pergi Semasa aku bercuti di Pulau Pinang So without further view, jom Moskession Okey, masjid pertama yang aku nak bawa korang jalan ialah Masjid Kapitan Celing. Masjid ni terletak dekat Jalan Bukit Just Town. Betul-betul kat Tengah Tengah Bandar. Kalau korang pernah pergi nasib kanan beratuh, masjid ni memang dekat yang kedai tu. Masjid ni, masjid paling tua dekat Penang. Dibuat pada tahun 1801. Maknanya tahun ni umurnya dah 220 tahun. Masjid ni ada arkitektur islamik, ada pengaruh Moorish dan juga pengaruh Mughal. Seriously, kalau korang tengok dekat luar ataupun kat dalam, masjid ini sangat unik dan juga cantik sangat. Yang paling penting, ada nilai history dia. Honestly, aku sangat selut dengan komuniti di persekitaran masjid ni sebab waktu azan je aku tengok orang ramai peniaga-peniaga dekat kedai skirling ni pergi ke masjid ni untuk menggunakan solat berjumaah sangat-sangat selut Actually, bila aku tengok video ni aku sebenarnya sangat sebab sebab aku tengok orang sekarang terpaksa bersolat dengan jarak yang jauh walaupun sepatutnya kita rapatkan saf semua pakai masjid tapi walaupun keadaan macam ni aku tengok makin lama makin ramai orang tak pergi ke masjid aku sangat berharap orang kita kembali ke masjid lebih baik pada keadaan sebelum covid lagi lepas solat, aku pun jalan-jalan sikit dekat luar masjid ni aku tengok bila aku keluar, ramai orang minta sedekah dekat luar masjid aku rasa komuniti kat masjid ni memang selalu bagi orang bantuan sempat itu kat luang juga ada banyak burung berbakti bila aku tengok aku saya tenang pula so kalau korang datang ke sini di Jess Town jangan lupa datang ke masjid Kampung Telim okey okey next aku nak bawa korang pergi ke Masjid Al-Bukhari Masjid Al-Bukhari ini of course telah diasaskan di funding oleh salah satu jutawan terbesar di Malaysia iaitu Tazri Set Muktar Al-Bukhari Masjid ini telah dibina pada tahun 2019 So basically masjid ni dibina pada sebelum waktu Covid Masjid ni memang sangat-sangat cantik binaan dia Dan juga dibuat dengan rapi Jom kita dengar azan daripada masjid ni Oh yeah, aku lupa nak beritahu, dekat masjid ni juga ada longest the world, longest mirror carving in the world basically adalah mirror carving asmaul Husna juga yang Allah Muhammad jadi korang boleh juga tengok-tengok lepas solat ke sebelum solat hasil karya orang ni, memang terbaik Actually, masa aku solat dekat masjid ni Aku nampak santri Sri Syed Muhtar Buhari Tapi aku sengaja nak teguh Takpelah, maybe next time aku teguh ok, masjid seterusnya aku pasti korang semua dah tahu masjid terapung Tanjung Bungah masjid ni terletak dekat jalan batu peringgi Tanjung Bungah masjid ni, tak berapa dinafikan memang sangat cantik dan besar menamaikan daripada segi dalaman ataupun segi luaran tapi aku lebih berharap lagi ramai orang datang masjid ni, lagi cantik cakap banyak pun tak guna, jadi kat sini aku nak belanja kolam Korang, ground view belakang belakangkan aluran azan daripada Masjid al Bukhari. Oh! So, itulah saja Moskession dekat Penang, 3 masjid. Aku harap korang dapat memarahkan masjid-masjid di persekitaran korang. Ini juga peringatan untuk diri aku sendiri supaya aku lebih tepat bersembahaya 5 waktu dan juga rajin berjemaah. Insya Allah. So, kalau korang bercuti, jangan lupa kita punya tanggungjawab kebetulan. Okay guys, that's it untuk Moskession. Jumpa lagi untuk next time. Bye.